Naši celý zvóny mi zváňajú, sa v sádi zvóny rozvíjajú. Jojo, mamičko, jak to krásny zvóňa, už umierla prajíročka moja. Jojo, mamičko, jak to krásny zvóňa, už tu milá moja Za toto na Te kumni kamar a krivoji Krivo dete žrtky Ležte mňa na čisto na milu, my sa môj makecer Je nana Kristonavi, viď sa